Цей транспортний засіб, припаркований з порушенням правил дорожнього руху, стоїть в близькості до пішохідного переходу. Зупинився на хвилину зробити покупку, каже водій білого мінівена. Знак про заборону стоянки пішохідний перехід бачив, говорить чоловік. Бачив, я тут кави купити і все. Я ж не нарушаю нікого. Водія штрафовує на 680 гривень, каже інспектор з паркування Хмельницького управління транспорту і зв'язку Іван Остапішин. Переважно працюємо у центральній частині міста, розповідає інспектор. Якщо ви добровільно будете сплачувати штраф, протягом перших 10 банківських днів допускається сплатити 50%. Тобто 680 білим на два получаємо 340 гривень. В основному ми працюємо в місцях скупчення транспорту, там, де найбільше порушень правил дорожнього руху, в частині стоянки, зупинки, а так само паркування. За словами Івана Остапішина, за певних обставин водієві-порушникові дають усні попередження. Коли підходить інспектор з паркування до транспортного засобу, в якому знаходиться водій, робимо попередження, пропонуємо йому усунути правопорушення на місці, якщо водій з цим погоджується, від'їжджає з місця порушення, тоді його не штрафують. У своїй роботі інспектори використовують нагрудну камеру, планшет, принтер та лазерний вимірювач відстані, розповідає головний інспектор з паркування Хмельницького управління транспорту і зв'язку Вадим Лежник. «За допомогою планшетного пристрою ми вибираємо геолокацію місця знаходження, прив'язуємося до нього, воно ну, автоматично все робиться. Наводимо на транспортний засіб, він фіксує номера транспортного засобу, потім робимо чотири кадри з різних ракурсів, щоб було видно, що транспортний засіб на момент зкуєння стояв. За допомогою принтера, термопринтера у нас виходить повідомлення, друкується, ми залишаємо його під склоучисником транспортного засобу. І хочу зауважити, що 80 ну 70 – це точно, 50% водіїв сплачують по повідомленню, яке ми залишаємо під словом Постанову про адміністративне правопорушення складають на власника авто, каже Вадим Лежник. Якщо водій сплатив по повідомленню, яке ми залишаємо під словом учасником, за 10 днів, якщо 10 днів водій не сплатив, ми відправляємо Рекомендованим листом постановлено місце реєстрації власника транспортного засобу. Інспекторів з паркування у Хмельницькому недостатньо, каже водійка з семирічним стажем Тетяна. На мою думку, їх ще навіть замало, їх би побільше. Ну, звичайно, потрібно, бо поставити машину немає де. Я сама їжджу на машині і реально місць для парковок немає. Навіть там, де не можна паркуватися, там паркують. Кошти від штрафів поступають до міського бюджету, розповідає заступник начальника управління транспорту і зв'язку Кмельницької міськради Сергій Шепурев. «Було виявлено та складено 3560 постанов, з яких, по суті, на сьогоднішній день вже 2660 сплочених на загальну суму 790 тисяч гривень. Це кошти, які надходять до міського бюджету. 600 постанов, які знаходяться ще в опрацюванні. І ще 55 постанов, які були сплачені в примусовому порядку. Тому що у разі, коли людина не сплочує своєчасно, дана постанова вона направляється на виконавчу службу, і відповідно вже подальший процес, і людина вже сплачує, в принципі, навіть в подвійному розмірі від загальної суми штрафу. По місту працює два інспектори з паркування і один адміністратор, каже Сергій Шепарєв. Постанову про порушення можуть складати без участі водія. Михайло Живе, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.